Жителю села Калинівка Миколаївської області Василю Продіусу в жовтні 2022 року від сина донора пересадили печінку. Операція відбулась у Києві. Дружина Василя Ірина розповідає: "Все було безкоштовно, оскільки потрапила в клініку завдяки пілотному проєкту про розвиток трансплантації в Україні". Це був пілотний проект, на який ми, звичайно ж, пішли, тому що це все було безоплатно, дякуючи цьому пілотному проекту. Взагалі сума баснословна була, але все-все було сплачено державою і тому ми на це згодилися, тому що у нас дитина наша пішла на такий ризик тому що лікарі нам гарантували, перш за все, безпеку донора. Ірина говорить, якщо на базі Миколаївської обласної клінічної лікарні проводитимуть операції по пересадці органів, це зменшить витрати. Ми знімали квартиру, ми там жили майже три місяці з чоловіком, з сином. Це була оплата квартири, це були різні розходи на, ну, на їжу і так далі то це було б, звичайно, це, звичайно, ще більше, якби це все було, не було цього пілотного проекту. Тому і добре, що зараз цей пілотний проект приходить в Миколаїв, і ці людей, які живуть у Миколаїв, їм не треба інші розтрати. Ксенія Щеголь – єдина пацієнтка в Україні, який пересадили два органи. 10 серпня 2017 року жінці пересадили серце. 11 березня 2020 року – нирку. Зараз Ксенія є інформаційною координаторкою проєкту. Мені дзвонять пацієнти, задають різні питання, тому що їм зі мною, знаєте, трошки трошки простіше спілкуватися, вони зі мною як з другом спілкуються. Тобто їм, ну, набагато легше, ніж пацієнт з лікарем. Вони зі мною діляться якимись таємницями, запитують якісь-таки задають інтимні питання, що може десь, знаєте, в лікаря так не можна запитати. Скажімо так, запитують, як воно проходить від А до Я. Операційні втручання буде виконувати лікар-трансплантолог Дмитро Бачинський. Чоловік говорить, наразі очікують обладнання, закуплене за державні гроші. Це лабораторне обладнання на сумісність органів донора і реципієнта. Тобто не всі органи можуть підходити для всіх пацієнтів. Там є на більш молекулярному рівні обстеження лабораторне, тому це обладнання буде встановлено у нас. І вже спеціаліст пройшов навчання для цього вида лабораторних послуг. Він зараз також на стажуванні в Америці. Вони з Виконуватимуться родині трансплантації, говорить Дмитро Бачинський. Оперативні втручання і обстеження до обстеження цих пацієнтів, до оперативних втручань і самі оперативне втручання безкоштовно вони фінансуються на рівні держави. В тариф даної трансплантації включено і обстеження, і оперативне втручання, і післяопераційний період. За словами Дмитра Бачинського, на рівні області триває збір повної інформації щодо людей, які потребують пересадки органів. Нагадаємо, згідно з постановою Кабміну, номер 649 від 15 липня 2020 року Миколаївська обласна клінічна лікарня війшла до пілотного проєкту з розвитку трансплантації. Ніна Булах, Євген Мінаков, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.